Це черга до сімейних лікарів у центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 4, що у Заводському районі Запоріжжя. Тут, на другому поверсі, о 12.45, за підрахунками Суспільного, було 25 осіб. Запоріжець Олексій Криворучко прийшов на консультацію до сімейного лікаря. Каже, чекав три години. – До цього записувався в хелсі? – Так, да, записувався. На Прийом був на 10.40. Прийшов за заздалегідь. Ага. — І була жива далі черга? — Жива черга, так. Лікарів не вистачає, хворих дуже багато. — Зараз скільки працює? — Два. — Хто вам так повідомив? — Я знаю, це. Мабуть, заробітна плата. Лікарі уходять. Запоріжанка Валентина каже, лікарі звільняються, бо працювати важко і пацієнтів багато. — Щоб пройти рентген, щоб зробити рентген о сьомій годині я вже була тут, тільки вийшла від сімейного лікаря. Мене прийняла Ганна Петухова. Черги дуже великі, ніякого ладу, і зараз уже кажуть укладати декларації з іншими медичними закладами, де їх шукати, якщо живеш тут. Раніше лікарів було напевно 10 сімейних, а зараз кажуть, що двоє залишилось. Мій сімейний лікар гончар взагалі то прекрасний лікар, душевна людина. Відрізняється високим рівнем професіоналізму, але те, в яких умовах приходиться працювати нашим лікарям сімейним, це просто жахливо. По дві години ми стоїмо в черзі і лікар приділяє кожному пацієнту стільки уваги, скільки потрібно. Треба чатувати у п'ятницю весь вечір щоб записатися до сімейного лікаря. Наприклад, у п'ятницю, у восьмій вечора, вже запис на наступний тиждень відсутній, місць немає. І от зараз я буду робити друге щеплення, і коли я отримую сертифікат, оце для мене проблема. У медзакладі кореспондентам Суспільного надали мобільний номер директора центру первинної медико-санітарної допомоги номер 4 Анатолія Сотнікова. Але за ним ніхто не відповів. Тому надіслали на його ім'я інформаційний запит: чи дійсно у центрі не вистачає сімейних лікарів і чому чекаємо на відповідь у встановлений законом термін. Дар'я Пасічник Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.